السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحت رعاية وتشريف المولوي سامي نفتخر به ونرفع لاجله اسماء ايات الشكر وعظيم التقدير لصاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصر الله وايده نفتتح جميعا اليوم فعاليات الدوره العاشره للمهرجان دولي لروسيا في تحت شعار مالطا تراث اصيل ورافعه للتربيه المستدامه وهذه اول دوره تقام بعد وفاه نقيب الشرفاء العالميين الاستاذ عبد الهادي ورقه أكرم الله متوال لذا نلتمس منكم بكل محبة من الجميع الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على الروح الطاهرة التي حكمت احتفاء بتراث مغربي أصيل جامع لكل تلاوين الهوية الثقافية لبلاد المغرب. حيث أطواني رجا الله أيها الحضور الكرام، فضاءً شاملاً يضم فسيفساءً ثقافيا خلقها الناضج حب الخيل والفارس، وهي مندرجة في رياضة ومنافسة شريفة، حافظنا على أحيائها، واستطعنا من خلالها الحفاظ على موروث الأجداد، لتتناقله الأجيال، وتتحمل مسؤولية مشاركته مع باقي قارات العالم. ولأجل ذلك ساهمنا في تعزيز هذه الرياضه النبيله وادماجها مستقبلا في خانه التراث الدولي لمنظمه اليوسكو بشراكه مع وزاره الثقافه من فضاءات سباق الخيل الذي له ارتباط روحي بقبر الاقطاب مولانا عبد السلام بن مشيش قدس الله سره وانتهاء عند فضاء معرض المنتوجات الفداحية لتقليم الجبلي ولمختلف الاقاليم الاخري التي تعمل امام الضيوف الكرام